Смілі на честь загиблого військового назвали вулицю. На черговій сесії Смілянської міської ради серед 45 вулиць міста переіменували вулицю Сірова, що в мікрорайоні Гречківка. Тепер вона носитиме ім'я Ігоря Сіленка. Це смілянин, що загинув на Донбасі. У Смілі далі мешкає його родина, яка дала дозвіл на використання ім'я військового як топоніма. Про це написали і на сторінці 118 окремої бригади територіальної оборони, в якій служив Ігор. Про Ігоря побратими говорять, що той був надзв Звичайно, світлою та доброю людиною. Пам'ятаємо, не пробачимо, помстимося. Також у коментарях Ярослав Нищик додає, а ще друг Кай, це був позивний загиблого тероборонівця, доклався до розробки «Нептуна». Велика втрата не лише для родини і побратимів, а й для нашого військово-промислового комплексу.